Uh, tulin just jooksmest, pults on nii kõrge, vaata, mis ta mul nüüd on. Ma saan siin muidu endale EKG ka teha. Selles, see sama graafik südame töökohta nagu filmides on haiglates, see, mis teeb. Ja on kutu. Ma teesin, kähku omale ka selle ära, aga sina vahepeal mõtle, milline nendest graafikutest väljendab minu südame tööd praegu, kui ma tegin täiega sporti. Aga nüüd kui ma olen tulnud ja istun juba mõnda aega rahulikult, milline graafik seda olekut väljendab. Meil on siin siis kolm erinevat graafikut ja kolm erinevat olekut. Pane nüüd julgelt mõte tööle, pakku, milline graafik ja milline olek lähevad oma vahel kokku. Ja kui sa proovid niimoodi arvata, mõtle juba endamisi ka, et miks sa niimoodi pakud, mille alusel sa otsustad, miks sa võiksid niimoodi pakkuda, sest see aitab sulle endal sügavamini õppida ja paremini sellest teemast aru saada, kui sa püüad esmalt mälust, välja kaevata, mida sa juba tead ja luua ise seoseid ja seletusi. Nii et lase julgilt käia ja vaatamigi siis nüüd, milline graafik millega kokku sobis. Sporti tegemist kujutas see graafik. Vaadake, siin on need sakid kõige järsemadeks ole. Ja see ju tuleneb sellest, et sporti tehes süda hakkab kiiremini ja tugevamini lööma. Need siin on need löögid ja need siin pausid löökide vahel. Ja see kõvera kõrgus näitab löögi tugevust. Rahulikult istumine oli siis see graafik, kus sakid on pisut vähemjärsud. Ja magamine on siis see kõige tasasem graafik, sest magamise ajal ei löö süda nii tihti ega nii tugevasti. Kui sa jõudsid ise sarnase seletuseni, siis suurepärane, sa juba taipad sellest teemast midagi. Need graafikud nimetatakse muidu kardiogrammideks. Need on siis graafikud, mis kujutavad südame elektrilise aktiivsuse muutumist. Ja miks neist siin videos üldse juttu on? Ei, selle video teemaks ei ole tegelikult üldse südame töö, vaid perioodilised funksioonid. Perioodilised funksioonid on sellised funksioonid, mis kirjeldavad perioodilisi, ehk korduvaid protsesse. Noh, näiteks siin kardiogrammil me ju näeme, et see sama nii-öelda muster järjest kordub ja kordub. Ja siin teisel graafikul kordub see osa. Ja siin see osa. Ja see, miks kardiogrammi graafik on perioodiline, tuleneb muidugi sellest, et südame töö on oma olemuselt perioodiline. Seal on kolm faasi, mis toimuvad alati samas järjekorras. Esmalt on kodade kokkudõmme, siis vatsakeste kokkudõmme ja siis südame lõtvumine. Ja siis hakkab sama asi uuesti peale. Ja samasuguseid periodilisi protsessi või nähtusi on palju teisi. Võtame näiteks kiikumise või pendli võnkumise. Või ka tõus ja mõõn meres. tõusujal veedase tõuseb, mõõna ajal veedase langeb. Ja jälle kordub. Ja kordub. Ja kordub. Tõusu ja mõõna kokku on eesti keeles selline ilus sõna nagu loodet, Aga mis neid loodeid põhjustab? Kuu gravitatsioonimõju. Ja sellepärast looded ongi perioodilised, et kuu ja teiste taevakehade liikumine on perioodiline. Ja taevakehadega on meil seotud ju ka ööpäeva rütmi ja aastaajad, mis on ka perioodilised nähtused. Ja kõiki näid perioodilisi nähtusi saaks kujutada ja analüüsida perioodilise funksiooni abil. Näiteks siin me võime vaadata, kuidas aastate lõikes muutub Eesti ööpäeva keskmine õhutemperatuur. See on ju ka perioodiline. Suvisel pool aastal läheb temperatuur üles, talvisel pool aastal alla. Üles, alla, üles, alla. Aga perioodiline võib olla ka näiteks heli, muusika. Kui keegi mängib instrumentil järjest ühte heli, siis see heli naine näebki perioodiline välja. Nii siis, Mida me selles videos õppisime? Mille järgi võiks siis ära tunda, milline graafik kujutab asja sporti teinud inimese südameaktiivsust ja milline graafik kujutab magava inimesama. Eks ikka selle järgi, et sporti tähes on südameaktiivsus suurem ja seega kardiogram on ka sakilisem. Magade selle vastupidi kardiogram on laugem. Ja muidugi me õppisime veel seda, et on üldse olemas perioodilised funktsioonid, mis kerjeldavad mõnda perioodilist nähtust või protsessi, mis pidevalt kordub. Nii et aitäh vaatamast ja tehke siis sporti ja püsige terved. Kohtume varsti jälle.